Nadim məhz, siz bir müddət öncə verdiyiniz proqmanızlar artır, demək olar ki, hər biri özünü böyük faizlər özünü doğruldu. İstər Damla xanımla bağlı, istər Ermənistanla bağlı. Bugün yenə qanar olun üçün tamış açıdan istəyərdik ki, sizin müsahibəni təqdim edək. Yaxın vaxtlarda siz Ermənistanda hansı dəyişikliklər olacağını gözləyirsiniz, hiss edirsiniz? Ermənistanlə alaqədər o qədər da çox danışmaq istəmirəm, çünki çox xoşuma gələn bir ölkə deyil. Ə, amma qısa konkret dəyişiklik olacağını demişəm ki, bu dəbii ki, dəvam eləyəcək. Ə, amma Ərmənistan bu dəyişiklikdən ələ də güclü bir şeylər qazanmayacaq, onu da deyim sizə. Çünki haradasa ola bilər, biraz, ə, öz cəmatı üçün bu hükumət xeyirli olsa da, amma o qədər da büyük bir ə, bizneslər, büyük bir xeyirliklər ə, demirəm qazanır. Mən elə düşünürəm ki, yəni başqa bir Rusiya ölkə onu qoymayacaq sakit olmağa, amma heç orasındakı Rusiya özü də dağılacaq. Yəni, çox adamlar deyir, Rusiya silah güclüdür, filan da belədir. Yəni, mən politolog deyiləm ki, politiqi cəhətindən danışıq, mən hiss elə deyimi cəhətləm. Rusiya özü də e, biraz da bundan da pis günlərə qalacaq. Çünki hələ hazırda maddi cəhətindən ilə vaxtçı deyil onların vəziyyəti. Yəni də məsələ budur ki, Rusiya çalışacaq Ermənistanın öz oyun oynatmağa. Amma mən bu oranın prezidentinə bir-iki dəfə müsahibələr o rusların period elədiklərinə və demək istədim odur ki, ə, bu tam Avropa yönlü olub getməyəcək paşiyan. Yəni Rus onu qoymayacaq sakit otursun, Onun başını çox oyunlar açacaq. Amma hərdasa Rusiyada qulaq çıxı ki, tərəfli mövqə tutmağa çalışacaq başlayan. Çünki o özü də hərdasa, hərdasa bir yönlü də Rusiyaya özünə də aid olun, maraqlarda olan adam hiss edirəm. O, bir yönlü, nə qədər o, biz bu dəqiq onu Evropalı kimi görsə də, mənə ələ gəlir ki, onun Rus yönlü adamlara da büyük bir meyli olan adamdı ne qədər Evropala kimi aparsa. Yəni, orada parlamentdə çıxdı ki, baş verəcək və hətta prezidentində qədər onlar dəyişəcək, bu prezident qalmayacaq. Amma başıyanın öz dövrü də çox uzun getməyəcək. Yəni ki, orada qarışı durmalar olacaq. O hapşı, bu qarışı durmalar Ərmənistan-Azərbaycan müharibəsinə təkan ə, ə, ə, gətirib çıxardacaq, hələ bir şey sədərəm. Evet, Qarşıdakı zamanda Türkiyədə də prezident seçkiləri gözlənir. Sizcə bu seçkidə kim qalib gələcək və onun Azərbaycanda təsiri nə qədər olacaq? Ha, Türkiyə prezident seçkilərdə yenə də Erdoğanın adamları, Erdoğan qazanacaq da ya özü ya də öz adamları qazanacaq, onun dövlətdən getməsi gözlənilmir, hələ bir şey görmürəm. Çünki hal-hazırda hiss elədiyim şey odur da, yəni, yenə də onun sifəti, simasını görürəm orada. Amma 1-2-3 il, il, il ərzində ə, Türkiyə Erdoğana üz döndürəcək cəmantı, hal-hazırda Erdoğana haradasa inanan qısım da çoxdur, ona görə ona yenə də o qazanacaq. Yəni, bu 2-ci yıldan sonra gələn prezident seçkilərə qədər Erdoğan hükuməti siliklənəcək. Yəni, Erdoğan ola bilər ki, bundan sonra gələn seç, prezident seçkiləri nə qədər heç qəlib çıxmasın. Bəlkə özündə problem olsun sayətində, ya da ki, onun komanda odusun. Çünki ıı, Türkiyə, Rusiya bir yerdə olan kimi bir oyun oynayır, mən bir şey hiss edirəm, güya Ruslarla bir yerdə iş, birlikləri var. Amma mənə hələ gəlir ki, bu təbii ki, Amerika yönlüdür yenə də, mən, mən hələ hiss edirəm. Bu bir oyundur öz aləmində, Amerikayı protivoldu olduğu kimi göstərən. Və oradan, Evropadan da və Rusiyadan da onu istəməyən qövvələr onun oyununu başa düşəcək və Örduğan hükümət çox davam eləməyəcək, seçilsə də belə. Yəni 2-3 il uzağa başa 4 il gedəcək. E, qarşıdakı illərdə e, illə dünya çempiyonatı yeri futbolacaq. Bu çempiyonattan nə gözləyirsiniz? Ümumiyyətlə, çempiyon kim olacaq, 2-ci, 3-ci yerin sahibləri kim olacaq? Ola, ha, hansı futbolçı parlayacaq? Ciddi bir e, şeydir deyirsiniz, e, hal-hazırda parlayan futbolların içində Məhəmməd Salah var, təzə bir simadır. O, ki, orada da özünü göstərməyə çalışacaq, amma ələ də güclü göstərməyəsə də göstərməyə çalışacaq, nisbədən yəni. Ələ bir futbolçular olacaq ki, hətta bu dəvə onun o qədər də güclü parlığı yoxdur, amma orada özünü göstərəcəklər. Məsəl üçün, bu Barcelona alıb, eh, tezə oyunçu Liverpool-un adı nə idi onun? O gün baxdım oyunda. İndi millət onu biləcək də kimdən bəhs edirəm, bir liverpool oyunçu aldı Barcelona. Oyuncu biraz özünü az özünü yəni göstərəcək, bu dünya cəmpionatında çıxacaq qabağa, sonra mən əliyə hissedirəm ki orada Argentina finala qədər, ən azından 4-də 1-ə qədər gələcək. Braziliya almanlarla düşsə öz qısasını alacaq, yəni Braziliya hətta ola bilər oyun 3-3 sonra 4-3 Braziliya olsun, yəni ələ bir mərhələ gəlib çıxacağını görürəm adı olmayan bir-iki dənə qamanda məsəl üçün, hətta o Misir kimi Nigeri kimi qamandaların güclü və oyun olacağını görürəm mən İtaliya sönlük bir vəziyyətdə olsa İtaliya də 4-də 1-də e, yəni ən azından 4-də 1 deyə bilərəm qöy rəngini hiss edirəm İtalyanın Brazilyanın rəngini hiss edirəm Almanyadan Brazilya gəldəyəcək, Almanya çıxacaq aradan Brazilya qalacaq e, yəni çümpiyon Şəmpiyon... Messi görmürəm, Ronaldo görmürəm çəmpiyonluğunda, onların simaları görmürəm. Brazilya biraz az ürəyimə çox gəlir, Brazilya. Bir də İtalyaya çox gəlir, ola bilər nə qədər İtalyanlar zəif də olsa İtalyanlar bu il özünü göstərəcək yəni. Və sonuncu sualınız, Canlı Efirdə bəzən bir-iki əqsasınız sizin haqqınızda danışır, amma siz heç zaman olaraq cevab vermirsiniz. İstəyir, bu barədə bir fikirlərinizi deyəsiniz. Yəni, əqs demə, deyərsiniz? Hə, o gün bir dənə Səməni baş danışırdı, kukla o şey var ya, nə idi onladı o? Bilə-belə, qız kimi danışır, ev belə-belə gəzir, hətta mənə dedi ki, sən də əməliyyatları keçirtmişsən. Mənə onu söz atmamışam, mənə atmışdı söz M hmm, çünki mən düzünü deyirəm, millət görür məndən nə deyirəmsə, mən o nə bilin qollu, qulunluqdan qabağa gedən da nə cavab verim ki, mən o, o kişi kimi deyiləm məndən söhbət edirəm, qadın kimi bir şey də mən. Düşünürsüz ki, sizin proqullar düz çıxdığına görə digər rəqibləriniz sizə qısqançlıq edir. Vallah bizim işimizə rəqib kimi baxmamalıdır. Bizim işimizə dindarlar var bəzi, bəzi elmi adamlar var, inanmırlar. Amma inanmır özdə bilər də, Əli insanlar olub ki, bizə inanmıyıb, vaxt gəlib inanıbdır. İndi kim, hansı politoloqlar ki, mənə görmüşəm, bə, bu efirlərdə gedib deyib ki, Əlmənistanda belə dəyişiklik gözlənilmir də, bu arada qaraşacaq, sonra da sakitləşəcək demişdi. Amma mən demişdim ki, dəyişirəcək. Həmən politoloqlar o qədər oxumuşsavadlı adamların dediyi sözləri yox, mənim dediyin baş veribsə, yəni hissiyyət var da. Məmurlardan e, vəzbəli şəxsərdə sizin qəbulunuzda gələn olur? bulo o barada biz adları çəkib demək istədik. Təbii oldu. Niyə görə gəl? Mən bir neçədən məmur olub ki, bu yaxınlarda işlər qovurdular. Məsələn, hətta Nazirin müavini sizin qabınıza, hətta onlara ərizə yazdam demişdilər ki, ged sabah ərizə yaz gətir bura. Sonra elə oldu ki, həqiqət işlədiyibl. Mənim işimnə. Bə e, konkret desək, deputat və ya hətta Nazirin müavini sizin qabınıza gəlib. Nazir özü də gəlib. Nazir, müavini yox, elə Müşriyir də mən nazərində, onun da çıxartmalı, söz-söhbət var idi, İndi, hala hazırda işləyir o. Çox sağ olun.